تحوت رسول الالهه ومرشد الارواح في مملكه الموت تحول بفضل حكمته الى كائن رباني فكشف للمصريين علوم الفلك والطب والهندسه والالهيات لذا تصوره حائطيات المعابد والمقابر الفرعونيه على شكل طائر الابس لكن يظل في مقدمه انجازاته انه اخترع الكتابه الهيروغليفيه لذا حظي باحترام المصريين ومناجاتهم له بكل تقدير قائلين تعال إلينا يا تحوت يا كاتب الآلهة العظيمة ما أجمل صنعتك التي تولد القوة والسعادة فما هي حكاية كتابة الكلمات الإلهية على ضفاف النيل؟ نشأت الكتابة المصرية القديمة في حدود ضيقة محصورة بين أيدي الكهنة وبعض الأسر ومثلت رموزها وعلاماتها عناصر الطبيعة التي اكتنفت حياة المصري القديم من حيوانات وطيور ونباتات وأجزاء الجسم البشري فكانت أقرب إلى الرسم الفني منها إلى الكتابة نقش المصري عباراته على حيطان المعابد والهياكل الحجرية تعبيراً عن امتنانه لهبة الآلهة فسمى كتاباته هيروغليفية وهي كلمة من مقطعين هيرو بمعنى مقدس أو ما ينتمي لملوك مصر وغليف بمعنى الرسم أو الشكل ذو الدلالة الكلية ثم صنع من سيقان نبات البردي نوعاً من الورق واتخذ من عدان القصب المغطس في حبر أسود أو أخضر أداة للكتابة وفي نهاية الألف الثالث قبل الميلاد خضعت الهيروغليفية لتبسيط يسمح باستعمالها وتداولها في الحياة اليومية فابتعدت أشكالها ورموزها التي تفوق 500 رمز عن الأصل وتشوهت بفعل سرعة الكتابة والتدوين لذا يميز الباحثون بين الكتابة الديموطيقية المستخدمة في شؤون التأليف والتداول اليومي وبين الكتابة الهيراطيقية التي خص بها الكهنة تدوين النصوص الدينية إلى جانب الحضور المقدس للهيروغليفية في نقوش المعابد والمقابر ويمكن تحديد البنية الداخلية للكتابة الهيروغليفية في ثلاثة رموز أساسية أولاً رموز دالة على الكلمات أو الكلمة المصورة واقتصر الأمر هنا على استخدام رسوم تعبر عن مفاهيم وموضوعات محددة كالتعبير عن مفهوم البرودة برسم إناء ينسكب منه الماء ثانياً الرموز الصوتية وهي علامات تتشابه صوتياً لكن تختلف من حيث الدلالة وتم استخدام رموز الكلمات القصيرة في إنشاء كلمات طويلة والسبب في ذلك أن أصول الكلمات المصرية مركبة غالباً من حرفين ثالثاً الرموز المقيدة وهي رموز تكتب ولا تلفظ ومهمتها أن تشرح وتفسر المعنى فكلمة بيت تدل أيضاً على فعل خرجه لكن بإضافة رمز لقدمين مفتوحين في أواخر القرن الرابع للميلاد حرم الإمبراطور الوثنية على المصريين وأمر بطرد الكهنة من المعابد وأغلاقها كما أبطل استخدام صور ورموز الكتابة الهيروغليفية التي حل محلها مزيج من الأحرف اليونانية وبعض رموز الكتابة الديموطيقية الشعبية وسمي النظام الجديد بالخط القطي ويمكننا القول أن الكتابة شكلت رافعة لنظام اقتصادي وحقوقي غير مسبوق في ممالك مصر القديمة وفي التاريخ بشكل عام لذا لم يبالغ المصري وهو يردد في المعبد بكل ضراعة ومن تبع الإلهة تحوت مخترع الكتابة المعبود حفته العناية هل تعلم تفاصيل أخرى عن حكاية الكتابة القديمة على ضفاف النيل؟ أخبرنا بذلك وانتظرنا في حكاية قادمة من حكايات الكتابة